L'infant, abans de tenir pressa, abans d'inventar l'hora, abans dels dinosaures, de Tarzano, dels darwinistes, abans dels metros, dels llaguts i dels trineus, abans del mar, conqueridor sense cronistes, i dels estels per a la taula dels desfixis, abans dels savis, les presons i els coliseus i tota terra d'artificis, quan tot era un mantell de buit molt fi i el negre, un sol color sense cap vora, aquest dolor d'infant cap vora ja era aquí.